Hej och välkommen till Bibliotekets minikurser! Denna film handlar om Windows 10, del 1. Skrivbordet Skrivbordet är huvudskärmens område. Den fungerar som en yta för ditt arbete. Ikoner är små bilder som representerar filer, mappar, program och andra objekt. När Windows startas visas åtminstone en ikon på skrivbordet och det är Aktivitetsfältet löper längst ner på skärmen. Den har tre delar. Startknappen ger dig tillgång till nästan alla program och filer. Den mellersta delen visar vilka program och filer som du har öppna och gör att du snabbt kan växla mellan dem. Meddelandefältet Visa små bilder som talar om vad som händer med din dator. När du skriver ut visas exempelvis en bild på en skrivare på detta område. Den har även klocka, och datum. Ändra skrivbordsbakgrund. Högerklicka på en tom del av skrivbordet. Klicka på anpassa. Välj bakgrund, bildspel, i en färgad eller bild. Klicka på krysset för att avsluta. Egen bild som bakgrund. För att använda en bild som lagras på datorn så behöver du bara högerklicka på bilden och välj Använd som skrivbordsbakgrund. Byt bakgrundsbild på låsskärmen. Högerklicka på en tom del av skrivbordet och välj Anpassa. Välj låsskärmen. Bildspel, Windows Spotlight eller Bild. Från valet Bild kan du bläddra för att välja den bild från datorn som du vill använda. För att låsa datorn klickar du på tangenten Windows och bokstaven L. Nu ser du bilden som valts. Visa skrivbordet. För att visa skrivbordet utan att stänga alla öppna fönster, minimera alla dina fönster på en gång genom att klicka på Visa skrivbordet-knappen bredvid meddelandefältet i slutet av aktivitetsfältet eller klicka på Windows plus D. skärmklipp Vill du spara en bild av det som syns på skärmen, då använder du skärmklipp Skriv skärmklipp i sökrutan i aktivitetsfältet och välj sedan skärmklipp Klipp i eget format. Rita valfri form runt objektet. Rektangulärt klipp. Dra markören runt ett objekt i form av en rektangel. Fönsterklipp. Markera ett fönster, till exempel en webbläsare, en dialogruta som visas på skärmen. Fullskärmsklipp. Ta en skärmdump av hela skärmen. Nu gör vi en skärmdump. Välj den som passar bäst och klicka på nytt för att påbörja en skärmdump. Dra därefter en ram runt du du vill ha en skärmdump av. Spara bilden på datorn. Växla mellan fönster. När du vill hoppa mellan flera fönster klickar du på ikonen för aktivitetsfyn som ligger längst ner till vänster på skärmen. Nu visas miniatyrer av alla öppna fönster och du väljer det du vill arbeta genom att klicka på den. Använd till exempel Alt-plus-tab på tangenterna för att växla mellan fönstren. Placera två fönster i bredd. Klicka på fönstrets översta fält med vänster musknapp och dra det så långt till ett hörn som möjligt. När fönstret är i hörnet släpper du bara vänster musknapp. Och väljer det fönstret som du vill ha jämte. Tack för den här kursen och besök gärna bibliotekets Youtube-kanal för fler minikurser.